Casa Regală a Marii Britanii a făcut marele anunț: cum îl va chema pe cel de-al treilea copil al Ducilor de Cambridge. Alegere interesantă a cupului. <fie> Louis Arthur ci-ar este numele celui de-al treilea copil al Ducilor de Cambridge, anuncat vineri Palatul Kensington. Ducesa de Cambridge sunt încântați să anunce ce le-au numit pe cel de-al la copil Louis Arthur ce Este anuncul palatului Kensington. Copilul va avea titlul de alte sa regal prințul Louis de Cambridge, Anunius. Noi scutul este al cincilea în ordinea succesiunii la tron, după bunicul lui, princul Charles, tatălui lui, princul Ian, prin sublinierei prin fracii lui mai mari, princul George, sublinieră-i, prin princesa Charlotte. Cel de-al treilea copil al unui cuplu regal ajunge foarte rar să ocupe tronul sângerând, nu s-a întâmplat acest lucru în casa vin sort. Însă, cel de-al treilea copil al regelui George al treilea subdirei al reginei Carlose, William al patrulea, din Casa de Hanovra, a devenit rege, domnind între anii 1830 și 1837. Acesta a devenit rege la vârsta de 64 de ani. Când fratele lui mai mare, George al IV-lea, a murit, Ferese a ibu-n mo-sublinie El a devenit mo-sublinie retenitorul tronului la vârsta de 62 de ani, după ce celălalt frate mai mare al său, Frederic, duce de York, a murit.